10.00 – кільце в селищі Веселинове. Пішохідним переходом беззупинно рухаються люди. Задача – не пропускати транспорт всіх типів, окрім автомобілів екстрених служб, міжміських автобусів та маршруток. Віктор Шевченко на перекритті цієї дороги вдруге. Минулого разу подібна акція відбулася 17 вересня. «Ми добивалися того, щоб, зробили, щоб наші власті обратили на нас увагу і зробили дорогу. Тобто вони нас проігнорували. Все из-за этого ну, страдают, люди все страдают, детки в школу попасть не могут по этому бездорожью, больные люди в больницу попасть не могут, так как наши власти нас игнорируют. Это просто крик души. Через селище Веселинове пролягає траса Р-55. Через трафік великовантажного транспорту, який йде на Одесу, в селищі в суху погоду підіймається пил. Сама ж дорога розбита. Т-1506, якою також можна дістатись Миколаєва, взагалі не проїзна, додає Віктор Шевченко. Жителі колективно звернулись до Миколаївської облдержадміністрації. Вимоги були такі. Перша наша була – до початку ремонтних робіт негайно привести до порядку узбіччя, очистити від пилу, регулярно проводити зрошення, оскільки жителі страждають від постійної пилової завіси. Якнайшвидше виконати роботи з розробки проєктної документації на капітальний ремонт ділянок автомобільної дороги Т1506 від села Степове до села Берізьки та форсування початку роботи і пришвидшити виконання робіт по Р-55 відперетину з автодорогою Т-1506 до міста Мивознесенськ Миколаївської області. На жаль, на сьогоднішній день ніякі наші вимоги не були виконані». Під час перекриття за правопорядком слідкувала поліція. За підрахунками правоохоронців, до акції долучились понад 40 учасників. «На даний момент задіяно 6 співробітників поліції, два автопатруля, перенаправляють транспорт. Великогабаритний, здійснюється об'їзд малогабаритного транспорту по сусідній вулиці, тобто рух не перекрито. Не встиг проїхати до перекриття то розгорнутися через габарити вантажівки немає змоги. Водій Камазу Микола Федоров. Чоловік прямує з Одеси без вантажу. Ну, якось можна довжди якось в течение часу там по машині хоч пропускати. Щось це за на сутки, сутки тут стоять, вибачте мене. До протестувальників приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг в Миколаївській області Іван Чаусенко. Першочергові дії будуть забезпечення проїзду по автодорозі Т-1506, по автодорозі Р-55 і наведення, як вони говорять, обезпилювання доріг по СМТ-веселина. Будуть засипатися великі ями з місцями, закатуваться і забезпечений проїзд для транспорту. На момент зйомки на онлайн-мапах заторів транспорту ані у Веселиновому, ані поряд з ним, які позначаються червоними смугами, не було. Голова Вознесенської райдержадміністрації Сергій Шурабура розповів, що на місці вплинути на пришвидшення початку ремонту доріг неможливо. По-перше, дороги на балансі саду. По-друге, є бюрократичні процедури. «Ми, як би сказати, райдержадміністрація тільки може бачити ці проекти всі». Ну, пришвидчити, як ми тендерні торги перешвидшимо, а не як. Є процедура, є постанови і є чіткі, як би сказати, задачі. Як би ми цього не хотіли? І давайте будемо реалістами, ми розуміємо, що бюджети у нас плануються. І якщо вже запланований бюджет, то от, от зараз по щелочку пальців ніхто строїть нове будівництво, поте 15 на 6 не буде. Проте… «У більш стратегічному баченні на сьогоднішній момент вже є ділянки, розроблений капітальний ремонт по автодорогі Р-55 та Т-1506. Також ведеться робота з розробки на інших ділянках і передбачається 134 км зробити бетонної дороги по Р-55 і в асфальті перекрити Т-1506». Але це не у 2021 році, додав Іван Чаусенко. В ході спілкування домовились, що з 18 жовтня буде організований спільний круглий стіл місцевої влади, представників саду та місцевих жителів, щоб всі сторони могли висловити своє бачення ситуації та запропонувати шляхи її найшвидшого вирішення. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.